Бачу, вже посхло. Було дуже, дуже, дуже багато трави, сухої. По... Нам тут фермер подіскував його. Траву вибираємо. Посадили спочатку чесник, цибулі, трохи купили. Посадили моркву. Ну, всього. Купили картошки, посадили ранньої. Вже вона зійшла, вже посапали.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 Будуємось. Зараз е бризкаю траву від, ну, щоб вона не росла, убиваю траву. Тому що все заростає, не встиваємо косити. Звісно, зразу не зайшли, попросили люди, є фермери, які розміновували самі поля, купляли міноискателі. Просили їх, вони нам допомагали. Город невеличкий десь.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 Ну, та й поїхали назад, забрали свої речі та повернулися назад. Ну, як тільки погода дозволила, так і почали щось робити, відбудовувати своє житло. Знаходили, ну, десь в нас проходило, забирало. Сказали, що вже можна працювати, то ми і почали. Погода не дозволяє зараз відійти. Те, що встигли, ось сапає цибулю, часник. Ну, все, Прилетіло сюди усе, це я засипав, виніс, теж тут і метал, і мусор різний. Сюди усе, в сарай був, теж шифра побило. Короче, не вікон, нема нічого такого. Насчитав 7 снарядів, прилетіло іменно в цей двір. Тут була здорова воронка, От снаряду ми її засипали, потім тут. Треба ород э, садити, а трошки боїмося, тому що дуже багато знаходимо снарядів незорваних. Тут ми вирили, звісно, снаряд витягнули і засипали, віддали на ЗСУ. Не... Багато було нерозорваних. Накормити сім'ю двоє діток. Такі як ціни зараз овочей немає, то приходиться самим це робити, по-другому ніяк.